Imos a web de BloquesCAD Un servicio en línea Que nos permite modelar en 3D Mediante bloques de código Funciona con registro ou señal Permitindonos enregardar os bloques na nosa computadora Comezamos un proxecto novo Que vamos a dar de nome No noso caso vai a ser Obispo do Xadrez da Bauhaus Comezamos Con forma básica 3D, un cubo de dimensións 30 por 30 e por 30. En o noso caso, imos a seleccionar que este centrado. Vamos a duplicar este cubo centrado con dimensións 10, 10 e 30. Imos a aplicar 10. Unha rotación, unha transformación De 45 grados no eixo Z E imos a transformalo Trasladando 15 unidades no eixo X Se orbito coa roda Bueno, se orbito co botón esquerdo do rato premido Vemos este trociño do noso cubo que o que queremos logo restar. E queremos que este trociño o restemos en cada, un, en cada unha das caras laterales do noso cubo. É dicir, que queremos multiplicar este oco por 4. Para facelo de forma máis automatizada, vamos a recurrir o que é... A unha secuencia, o que son os bucles for Neste bucle, o que imos facer, ou nesta repetición O que imos facer é contar dende un índice, unha variable que se chama i Dende un ata 360 Porque queremos dar toda unha volta De 90 en 90, é dicir, que quero facer un aquí, outro en 90 grados, outro en 170 grados, outro en 270 grados. E o último é xo, en 360. E o que imos facer é rotar cada un dos cubos que fagamos, pois o que me marque o índice I que podemos atopalo en variables con respecto ao aixo Z. Vamos a ver que o que faría así... Se queremos verlo un pouquinho millor, podemos cambiar a cor. E agora, só temos que acoplar este bloque de código digo, ao cubo principal, a diferencia co cubo principal, e xa teríamos o nos obispo en forma de xe que é como se move eh, esta peza. Para xerar O STL para impresión 3D recomendo renderizar en resolución alta e descargar o STL.